Незважаючи на вимоги законодавства України призначати пенсію, яка по розрахунках є найбільшою, як тільки нахитрує Пенсійний фонд України. Пропонуємо вам ознайомитися із ситуацією, коли особа зобов'язала органи Пенсійного фонду України перевести її на пенсію державного службовця з 11.05.2021 року відповідно до статті 37 закону номер 3723 у розмірі 60% від заробітку, зазначеного в довідках виданих Департаментом фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації від 5.05.2021 року із врахуванням проведених виплат. З даною справою ви можете ознайомитися на прикладі рішення Верховного суду за 2023 рік у описі до даного відео. Перш ніж детально розкажемо обставини та підстави даної справи, нагадуємо, що ваші запитання в коментарях допомагають випрати правильний напрямок тематики для відео, узагальнюючи відповіді на них у наступних відео. Наперед дякуємо за ваші дописи. Дана юридична консультація стосується випадку, коли особа, яка з 14.12.2011 року отримувала пенсію по інвалідності другої групи, призначену за нормами Закону України про державну службу. З 1.03.2019 року пенсію по інвалідності як інваліду другої групи за нормами Закону України про державну службу No. 3723 перераховано за нормами Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Бравні 2021 року позивач звернулася із заявою до відповідача про перехід з пенсії по інвалідності другої групи, призначеної відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на пенсію за віком, згідно статті 37 закону України про державну службу. На час звернення за призначенням пенсії особа не займала посаду державної служби. На час звернення із заявою про перехід пенсії по інвалідності другої групи, призначеної відповідно до закону України про обов'язкове державне пенсійне страхування на пенсію за віком згідно статті 37 Закону України про Державну службу. У даній справі стаж Державної служби пенсіонера станом на 14.12.2011 року становив 25 років 10 місяців 13 днів. Тобто, колись він працював держслужбовцем, далі вийшов на пенсію по інвалідності. Далі із досягненням певного віку його перевели на так звану загальну пенсію. Але держслужбовець згадав, що він є держслужбовцем і має достатній стаж. Органи Пенсійного фонду, як часто буває, відмовили. Чи це політична воля, чи перекладання будь-яких рішень на суд, нікому не відомо. Органи Пенсійного фонду вважали, що пенсіонер здійснює перерахунок пенсії відповідно до частини 2 статті 42 закону України від 2003 року, номер 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Але особа добилася того, що у даному випадку має місце призначення іншого виду пенсії за іншим законом. Дане твердження Верховний суд підтримав. Оскільки розмір пенсії пенсіонера станом на 1.03.2021 року склав 4774 гривні 55 копійок, то 60% від заробітку державного службовця, зазначених станом на 2021 рік – це суттєва різниця. Варто пам'ятати, що державний службовець – це не завжди корупціонер на Мерседесі. Це, можливо, і хвороблива жіночка із вашого під'їзду, яка колись працювала в малозначному і зовсім не хлібному місці, а права, в тому числі соціальні, надані для того, щоб їх реалізовувати. Підписуйтесь на цей канал і отримуйте актуальну інформацію щодо новин законодавства України і юридичні консультації щодо важливих аспектів життя кожної людини. Дякуємо за увагу!